Кирило Григоржевський та Юлія Любасенко із Запоріжжя зустрічаються сім років. Кажуть, навчалися в одній школі, де й познайомилися. «В спортзалі в школьному ми ходили «У спортивному залі, шкільному. Ми додатково ходили, тренувались. Там побачили одне одного. Довго спілкувались просто. Гуляли, дружили. Не знаю, як у Кирила, але в мене з'явилось одразу до нього почуття. Це було ніби кохання з першого погляду. Після десь двох місяців нашої дружби він запропонував мені зустрічатися». Вона була красива. І ось природна краса була, заманила мене. І дуже загадкова. Мені хотілося все про неї дізнатися в цей момент. Кирило мені дуже сподобався тим, що він чуйний, завжди прийде на допомогу мені. Тобто я таких людей якось зі свого досвіду не зустрічала. Кирило каже, за цей час у них з Юлею було багато розбіжностей, але навчилися знаходити компроміси. Півроку пара живе разом. Сейчас точно такое же даже ещё більше Зараз таке ж ставлення, навіть і більше, адже ти з часом дізнаєшся людину. І ось за 7 років я вже його знаю, третину свого життя фактично. І він ані трохи не змінився. У нього немає звички розкидати шкарпетки, але в нього є звичка їсти у кімнаті і не прибирати за собою посуд. І це просто дуже дратує. Очень сильно раздражає. Але все ж таки якось доходити Так, спільну мову знаходимо. Нагадаємо, 9 січня на сцені Запорізького театру «Молоді» на очах углядачів вистави «Примадони» Кирило Григоржевський зробив Юлії Любасенко пропозицію вийти за нього заміж. Каже, ідею зробити це у театрі запропонувала майбутня теща. Я позвонив адміністратору. Я зателефонував адміністратору, мені сказали, що дуже цікава ідея і домовилися про зустріч. Ось зустрілися, було дуже багато ідей. Був присутній режисер, актори. Мені з радістю це... Це прийняли і коли нам сказали, що давайте прямо на виставі, це посеред вистави зробимо таке, таке дійство, ми, ми із задоволенням такі, такі історії приймаємо і дуже раді, тому що дуже любимо цей, цю виставу і вона про любов, про, про кохання, про друження. Ми зустрілися безпосередньо перед виставою за декілька годин. Він підготувався, вивчив текст, і він сам його написав. Це... Це було наприкінці вистави, коли хлопець свідчився? Так, світчув, так, так, так. Це вже майже фінал. Я повинен був викрикнути, ну, остановіть спектакль. Я повинен був вигукнути, ну, зупинити цю виставу на тому моменті, де вони пропонували зустрічатися тітонці. Я повинен був вигукнути, стоп, і ніби виходь за мене. Вийшов на сцену, мене запитали, за мене? Тітонька запитала. Я сказав, ні, за Юлію. Ось. Потім сказав слова, які написав, і попросив Юлію вийти на сцену. Вона вийшла, я зробив їй пропозицію. Кирило Григоржевський каже, того дня у Юлії був день народження. Вона взагалі не підозрювала, що ти хочеш її зробити? Ні, вона постійно заздалегідь знає про мої сюрпризи. Тому й було зроблено на день народження, щоб вона нічого не підозрювала. Вона думала, що це буде подарунок на день народження. Кирил з моєї мами сілі обсуждали, где б амісячмотіреш. Кирило з моєю мамою сиділи і обговорювали, де б відсвяткувати, і запропонувала мені таку ідею сходити до театру, нашого улюбленого театру молоді. Я одразу погодилась. Ми прийшли до театру, сіли, розпочалася вистава. Перший акт минув добре. Ми сміялись, веселились. Під час другого Кирило почав якось дивно поводитись. Я почала підозрювати, що буде якийсь сюрприз, адже він якось вигинався, йому не сиділось на одному місці. І коли справа дійшла до того, що він став, вийшов на сцену, сказав ці слова. Запросив мене. Я йшла, у мене ось так все трусилось. Я не знала, що робити. На мене дивиться весь зал. Був аншлаг повний. Це було неочікувано. На пропозицію руки й серця дівчина відповіла згодою. Кирило та Юлія кажуть, весілля планують у вересні. Дар'я Пасічник, Владислав Каячук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.